السلام علیکم ویلکم ٹو محمد ٹیک یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ گوگل کی ورڈ پلینر کے لیے آئی ڈی کیسے بناتے ہیں اور اس کو کیسے یوز کرتے ہیں دوستو ہم لیپ ٹاپ پر آگے ہیں یہاں پہلے سب سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ گوگل ایڈ کیورڈ پلینر جو ہے وہ ایسا ہے جینون جو, جو ویب سائٹ آپ یوز کرتے ہیں کیونکہ اور بھی ہیں ویڈ آئی کیو وغیرہ لیکن وہ اس کے بعد بنی ہے جو سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ نے وہ چیز یوز کرنی ہے وہ آپ کو زیادہ فائدہ دے گی جو اوتھنٹک ہو یعنی وہ بھی اوتھینٹک ہے لیکن یہ مین سورس ہے گوگل کا اپنا تو یہ آپ کو بہت بینیفٹ دے گا تو اس کے لیے آپ نے اور یہ بھی ساتھ بتاتا چلوں کہ یہ آپ نے صرف لیپ ٹاپ پہ کرنا ہے کیونکہ پی سی لیپ ٹاپ کے علاوہ موبائل پہ یہ نہیں ہوگا پھر آپ کے لیے ایشو بنے گا پھر آپ کہیں گے کہ نہیں ہوا تو آپ نے گوگل کروم میں نے آن کیا ہے آپ جو بھی براؤزر براؤزر آن کریں اس کے بعد آپ سرچ کریں گوگل کی ورڈ پلانر اس کو سرچ کر کے آپ نے کلک کر دینا ہے انٹر کر دینا ہے اور سب سے پہلے جو آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جب آپ اس پہ کلک کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس اس طرح ایک پیج اوپن ہو جائے گا آپ نے سائن ان پہ کلک کرنا ہے سائن ان پہ آپ کو کلک کریں تو نیو آپ کو یہاں پہ میسج ہوگا یا آپ بالکل آپ کے پاس آ جائے گا کہ آپ اپنی آئی ڈی اور پاسورڈ ڈالیں سٹارٹ کریں یا آپ کے پاس اس طرح آئے گا تو آپ نیو گوگل ایڈس اکاؤنٹ کرنا ہے میرا پہلے بنا ہوا ہے اس وجہ سے مجھے یہ میسج شو ہوا, ہوا. یہ آپ نے جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس میری آئی ڈی پہلے سے آپ پہ ان ہے اس وجہ سے آپ کی آئی ڈی یا چینل کا جو آئی ڈی ہوگی وہ لاگ ہوگی تو آپ کے پاس اس طرح آ جائے گا اگر اس طرح نہ آیا تو آپ کے پاس پہلے آئے گا کہ آپ نے اپنی جی میل اکاؤنٹ اور اس کا پاس ورڈ ڈالنا ہے تو آپ وہ جیسے ڈالیں گے تو آپ کے پاس اس طرح اوپن ہو جائے گا یا آپ اپنے برانڈ کا جو ہے یا چینل کا نیم لکھ لیں یا اس کو چھوڑ دیں یہ بہت پھر ایشو آپ کے لیے بن جائے گا تو آپ کو یہ نیچے نظر آ رہا ہوگا سوئچ ٹو ایکسپرٹ موڈ اس پہ آپ کلک کر لیں گے سوئچ ٹو ایکسپرٹ موڈ پہ کریں گے تو آپ کے پاس جو سامنے ایک نیا انٹرفیس یا نیا جو ہے پیج اوپن ہو جائے گا وہ کچھ اس طرح کا ہوگا تھوڑا سا یہ ٹائم لے رہا ہے نیٹ کی سلو ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس اس طرح اوپن ہو جائے گا آپ کو یہ نیچے نظر آ رہا ہوگا کریئٹ این اکاؤنٹ ود آؤٹ اے اس پہ آپ نے کلک کر لینا ہے جیسے آپ یہ کلک کریں گے آپ کے پاس ایک دوسرا پیج اوپن ہو جائے گا آپ نے یہ جو ہے ڈائریکٹ سبمٹ کر دینا ہے جب آپ اپنے اس پہ کلک کر لیا اس کے بعد آپ نے ایکسپلور یو اور اکاؤنٹ آپ کے پاس یہ آ گیا کانگریجولیشن یو آر ڈن یعنی آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو گیا ہے آپ نے سمپلی اسی پہ کلک کر دینا ہے explore your account پہ تو آپ کے پاس اس طرح آپ کا اکاؤنٹ یہ اوپن ہو گیا یعنی کریئٹ ہو گیا ہے جو آپ کو سب سے پہلا اسٹیپ میں نے بتانا تھا کہ یہ کریٹ کیسے کرنا ہے یہ کریٹ ہو گیا اب اس کو یوز کیسے کرنا ہے یہ اب آپ کو میں بتاؤں گا کچھ اسٹیپس میں نے پچھلی ویڈیوز میں اس کے بارے میں بتایا ہوا ہے سی یو کیسے کرنی ہے وہ ڈیٹیل سے آپ دیکھ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا لیکن یہاں پہ آپ کو میں کچھ دوبارہ ریکال کیے سمجھانے کی کوشش کر دوں گا تو آپ نے یہاں پہ یوز کرنا ہے تو آپ نے دوستو اب آپ نے جب آپ کے پاس یہ اکاؤنٹ بن گئے تو آپ نے آ جانا ہے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹولز اینڈ سیٹنگ اس پہ آپ کلک کریں گے تو پلاننگ والے رو میں آپ نے کیورڈ پلانر پہ کلک کر لینا ہے آپ کے پاس اس طرح پیج اوپن ہو جائے گا سب سے پہلے جو ہے ڈسکور نیو کی ورڈ اس پہ آپ کلک کریں آپ کوئی بھی کیورڈ سرچ کرنا چاہیں جیسے میں کرنا چاہتا ہوں ہاؤ تو اس کو آپ یہاں سے گیٹ ریزلٹس پہ کریں تو آپ کے پاس یہ ایک آپشنس آ جائیں گی کہ ہاؤ ہے کتنے لوگ اس پہ سرچ کرتے ہیں کی وڈ اس کی ورڈ پہ کتنا سرچ ہے ایوریج منتھلی سرچز کتنے ہیں تھری منتھس میں چینج کتنا پرسینٹ ہو رہا ہے کمپوزیشن uh, اس کی امپریشن شیئر اس کے پیڈ اس uh, جو کی وڈ پہ ہے کتنا پے کیا جا رہا ہے تو یہ اب سب سے پہلے آپ نے اس کو نہیں دیکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے کی ورڈ سرچ کیا اس کے بعد آپ نے اوپر آ جانا ہے یہاں سیٹنگ کرنے کے لیے یہ اوپر آپ کو نظر آؤگا گوگل اس پہ کلک کریں آپ نے سیکنڈ والا سرچ پہ دبانا ہے گوگل اینڈ سرچ پہ کلک کر لینا ہے سیکنڈ اب آپ کو یہاں لینگویج سلیکٹ کرنی ہے آپ نے کس لینگویج میں کی ورڈ سرچ کرنا ہے جو آپ کو چاہیے تو وہی لینگویج سلیکٹ کریں گے میرے انگلش میں ہوتے ہیں تو میں نے انگلش سلیکٹ کیا ہے اب یہاں پہ آپ نے کنٹری بھی سلیکٹ کرنی ہے کہ آپ کی جو ویڈیوز ہیں یا کی ورڈ یہ کہاں سرچ ہوں گے تو یہاں پہ یونائٹیڈ اسٹیٹ لکھا ہوا میں یہاں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں سرچ ہوں تو میں پاکستان یہاں سے سلیکٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ بھی ایڈ ہو جائے گا اور آپ نے سیو پہ کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس ابھی دو کنٹریز آ گئی ہیں اب جو میں نے ہاؤ ٹو کوک سرچ کیا تھا اس کے آپ کے پاس یہ آ رہے ہیں کہ ایوریج منتھلی سرچز جو ہیں وہ ایک ابھی سب سے پہلے اگر آپ دیکھ لیں کہ یہ والا جو کی ورڈ ہے یہ آپ کو آپ جو کی وڈ دیتے ہیں نا یہ سب سے پہلا والا جو ہے یہ آپ کا کی ورڈ دیا ہوا ہے اور اس کے بعد نیچے جو ہیں یہ آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ بیسٹ کیورڈ ہیں اس پہ سرچ ہنڈریڈ کے سے میلین ملین تک ہے اس پر کمپیٹیشن لو ہے تو اور اس پہ اتنے ڈالر ملے آپ پہلے ہی ڈالر وغیرہ کو چھوڑیں جو نیو یوٹیوبرز ہیں ان کے لیے یہ ایشو ہوتا ہے کہ اگر آپ ٹاپ یوٹیوبرز کے ساتھ والے کیورڈ ڈالیں گے تو لازمی بات ہے آپ کی نہیں دیکھی جائے گی جو ٹاپ یوٹیوبرز ہیں کی ویڈیوز دیکھی جائیں گی تو آپ کی ویڈیو پہ ویوز نہیں آئیں گے گرو نہیں ہوگی تو آپ نے جو ہے ایک وہ والا سلیکٹ کرنا ہے جس پہ کمپیٹیشن لو ہو تو وہ چیزیں اس میں دیکھنی ہے جب آپ کو سرچ کرنا چاہیں تو پہلے آپ ایوریج ان کے دیکھیں اس کے بعد دوسرا آپ اس کی کمپیٹیشن دیکھیں کہ لو ہو جب آپ ٹاپ یوٹیوبرز میں آ جائیں یا آپ کے پانچ لاکھ چھ لاکھ ہو جائیں تب آپ جو ہیں یا آپ کے ایک لاکھ تک بھی ہو جائیں سبسکرائبر تب آپ جو ہیں کمپٹیشن والے جو کی ورڈز ہیں یا ہائی میڈیم والے ہیں تو آپ وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ کچھ چھوٹا سا ڈیمانسٹریشن تھا آپ کو سکھانے کے لیے کہ ایڈ گوگل ایڈ کیورڈ پلانر کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کیسے بناتے ہیں اور اس کو کیسے یوز کرتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنا اور اپنے والدین کا اور اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے دیجیے اجازت فی امان اللہ